السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع في شارع متفرع من شارع لبنان فيو مشتل راقي موقع مميز تشطيب جديد شقه مساحه 220 متر تشطيبها راقي جدا عماره ومدخل من اسانسير عماره حديثه توضيب جديد موقع مميز جدا تفاصيل كلها كامله لو اسفل الفيديو دي بلكونه وميزه ان الفيو بتاعها جميل جدا دي مساحه الريسبشن طبعا كل السقف معمول جبسون بورد واظبطات واضاءات هنخش اول حاجة بتابنى الحمام اللي بيخدم الغرفتين غنى الغرفة الرئيسية ودي طرقة التوزيع بنلاقي المطبخ مطبخ مساحته حلوه كبير التشطيب بتاعها لسه خلصان دي اول غرفه وليها بلكونه صغيره بتتعمل منشر بعد كده بنخش للغرفه المصدر غرفة ماستر كبيرة ومساحتها حلوة وفيها ده الحمام فيها الكابينة الشاور موجودة يبقى عندنا في حمامين فيهم الكباين الشاور وحمام الضيوف اللي في الريسبشن دي كده مساحة الغرفة ميزة زي ما انتم ملاحظين ان الشقة انا مش منور نور غير نور الريسبشن الشقة كلها نورة دي عندنا الغرفة الثالثة وبردك مساحتها كل الشبابيك معمولة على مدين اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وشير اتمنى ان انتم تشتركوا معانا عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون كل اللي احنا بنقدمه لكم جديد وطريقه العرض والسعر والتفاصيل هتلاقوها تحت اسفل الفيديو انتظروا مننا كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته